Дякую <ій> <на yelled> <Murray> <men> <problem> <towers> <meansgiving>.. Випускниці 11-го Б-класу Хмельницької гімназії номер 1 роблять спільне фото, адже сьогодні у них свято випускника, розповідає Вікторія Танасійчук. Для мене цей день означає якби, завершення такого е, життя шкільного. Емоції дійсно різні, тому що з одного боку це якесь щастя, радість, тому що ми переходимо в якийсь інший етап нашого життя, а з іншого боку дійсно сумно, тому що ми залишаємо стіни школи, в якій ми вчилися сім років. Святослав Ретушняк пояснює, з чиєї ініціативи під час карантину було проведено свято. Наші старшокласники звернулися з проханням, на останній навчальний день. Ми тут провели сім років, а можна ми в цей день проведемо, організуємо свято випускника. Не останній дзвоник, а свято випускника. Ми все зробимо, ми все вміємо, ми все можемо. Звичайно, що ми їм пішли на зустріч. І все те, що сьогодні було, вони зробили своїми руками. Було дуже гарне, красиве свято. Мама випускниця Лариса Бондар каже, навчання в онлайн-режимі ніяк не вплинуло на успішність у навчанні її доньки. Все залежить від організованості дитини. Якщо дитина має на меті собі ціль, що їй треба це здати, їй треба закінчити, тобто всі для цього схеми, для онлайн навчання є, ресурси дозволяють, звісно, вони втрачають оцю комунікабельність, вони приходять знову через деякий період, місяць-два і вони ну, починають так ніби заново знайомитися, але навчання, ну, я як мама, звісно, я хочу, щоб всі були здорові, щоб всі могли навчатися, звісно, в школі». За словами Володимира Ратушняка, всього у гімназії навчається 740 учнів. Із них – 92 випускника, з яких 28 закінчили навчання із золотою медаллю. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.